بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله والذي فلق الحبة وضرع متى إني أحبكم في الله يقول المولى تبارك وتعالى في الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله وما بكم من نعمه فمن الله مش بشفاك ولا بذكائك ولا انتشر مش كلام الله سبحانه وتعالى هو المنعم سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى اله عظيم كريم سبحانه وتعالى اله سبحانه وتعالى سميع بصير سميع بصير يرى ويسمع دليل النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه, اللي سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع ويتبع ويخفض هو رجل المؤمنين سبحانه الله سبحانه وتعالى هو الذي يضحكك ويبكيك، هو الذي يضحك من والبكاء من الله سبحانه وتعالى، فأنت ما فيش خالق، فبيرجع كل حاجة من الله سبحانه وتعالى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، كان في الميزان، حبيبتان إله جحمر سبحان الله وحده سبحان الله العظيم أوصيك ونفسي بذكر الله بذكر الله فذكر إلى الله تمعية وحفظة الله سبحانه وتعالى أوصي جحمر على الأرض الله أوصيكها في السماء سبحانه وتعالى مع الملائكة الأعلى والملائكة الصغار والملائكة وقد ايه ان انتم قلت كل دايما ذاكرين الى الله سبحانه وتعالى، انا صاحب النعمة علينا سبحانه وتعالى. احبتي في الله معكم احمد بيوم الدياب من بصره وغنى عليه وهي قناه الاستاذ حاجتك في نيتك. هنتكلم النهارده عن اسباب اصابه القطير بتاع الارنب عندك بالديده وانواعها والعلاجها والوقايه منها هتكون ازاي؟ بس طلب منكم ان شاء الله باذن الله يعني دعم القناه ولاد الكرشيه. حتى الله سبحانه وتعالى يعني أننا متعاونين على الخير وتعاونين على البلد والتاخل ونسأل على بعض ونعلم على بعض ونستفسر من بعض يبقى احنا سبحانه وتعالى ماشيين على الأرب المرة هل ينبل صراحة العرض على الشعور وقبل حتى نتعارب اسباب اصابه القطيع عندك بالديدان وانواعها والوقايه منها وعلاجها ان شاء الله يكون عندك في البيت باذن الله بالاعشاب الطبيعيه بالاعشاب الطبيعيه هنعالج هنا الديدان المرض هذا المرض خطير جدا خطير يعني يخفض لك الـ انتاجيه المضيعه عندك يخليها تحت الصفر بيبطئك حوالي بتاع شهرين ثلاثه يا شهرك على يعني مالها خطير فبكلم اولا كيف يصاب عندي الاهل القطيعه بالدلال ازاي بيجي له منين بيجي له منين الكلام ده كله بيجيه اول حاجه ان انت ممكن تقدم له على الفرد على خبره بدون مضافة ولا غسيل فيكون جاي من بريه، جاي من الرطام، الرطام انت عارف فيها الزرع اللي بيكون مكشوف بإيه يلعب فيها الكلاب والقطط والانفجار والتعميم وكل الأشياء اللي حواليها والعصافير وال.. وال.. وال.. وال.. وكل الأشياء دي تحط طحو.. طع.. على في الإيه؟ تبرز علي في الرطام فيكون كل الحيوانات اللي أنا بقولها ديت والحشرات والزفر ديت محمد بيكون مصابه ومحمله برقاص او الضرب بتاع الديدان الادنى بيجي انت تجيبه يحط ياكلها يصاب بالايه؟ بالديدان يصاب بالديدان دي اي حاجه ديت اول حاجه الاصاب بتاعنا الادنى بتاعنا بالديدان كان حاجه يصاب الادنى بالديدان لو المكان معاك مفتح لو المكان كان انت شغال فيه مفتح ويدخلوا عسافير ممباريات يدخلوا آه يمان يدخلوا اوطط يدخلوا كلاب يدخلوا فران يدخلوا تقريبا كل ده هو كلها كائنات حيه محمله باليرقات او البيت بتاع الديدان. ثالث حاجه ان انت علامات اللي انت بتستخدمها عندك في المزرعه بتكون مكشوفه بره مش متغطيه وتجيبها من غير اضافه وغسيل ويكون واقف عليها عصفور وشاخد عليها عمان ولا ولا فار ولا قطه ولا كلب ولا تمام كل ده هو كائنات محمله باليرقات او البيت بتاع الديدان. يجي ان اجنبي عليه يبقى ايه في مشكله يصاب بالايه بيديدان القش اللي انت بتجيبه للام في الولاده لازم تغسله لازم تغسل القش ده ما تعرفش مين او مين ما اوض عليه اطفال أو عاديه من الحشرات والزحف والطروط الفعليه والمريضه دي فتجيبه قبل ما تحط الام الولاده لازم تنضفه وتغسله لا وطما تاكل منه فتصاب بالإيه الايه بيديدان يبقى احنا عايزين السبب بتاع النش بيديدان أي أنواع الديدان على أنواع الديدان، عندك أربع أنواع من الديدان اللي هي بتجد اللي هي ظاهرة وواضحة تصيب الأرانب بتاعي ومشتركة معاها في الماشية، في الماشية، الأرانب اللي أنا أقول لك مشتركة ما بين الاتنين في الماشية وفي الإيه؟ وفي الأرانب، أول نوع ارضي ذلك الدبوسيه ارضي ذلك الدبوسيه تبص لها لها سين تنزل تقطع جدر ارضي تنزل تقطع في ماده الالبنه ومصادر الالبنه سبحان الله يعني هي اللي او بطن بيها بابي الالبنه بيها خصبه بيها خصبه لخضر التكاثر الديدان وكذا وايه وتعال وتعيش فيها بابي الالبنه صهائي يعني الله سبحانه وتعالى يا سبحانه وتعالى هي مهيئه لجميع انواع الديدان اللي هي تعيش وتتكاثر في بطن الانن وتعيش عيشه بسم الله ما شاء الله بتتكاثر وتبقى وتفتح. فقد ايه نقدر نحافظ على الانن بتاعي؟ اول حاجه احنا قلنا نوع اللي هي الدبوسيه. ثاني حاجه بتعمل ايه الدبوسيه ديت؟ بتقطع في بياده القلب بتعيش أول في نابز او الامعاء الدقيقه في القلب فتلاقي اوقات احيانا تلاقي زبلة الامن مدممة غزلة بمدممة كده. تاني حاجة تاني نوع من الندام الشريطية الشريطية الشريطية دي أخطر أنواع الديدان يا جماعة أخطر أنواع لأنها تصيب الإنسان حتى بعد ذبح القلب تصيب الإنسان العلاقات اللي فيها ما بتموتش حتى مع الغلية فقد إيه وهنشوف علاقاته يكون مصاب إزاي بالدورة الشريطية ديت دور الشريطية ده اخطر انواع الديدان اخطر أنواع الديدان في الانف وتصيب الانسان لازم ان انت لو حسيت في ده الفحص اللي هنشوفه دلوقتي هتعرف ازاي لازم لو حسيت الانف بتاعك ما تلمعوش الا ما يخيف. مثل اتبهوش المعلومات مثل انها بتصيب الانسان حتى بعد الغالية الالخات والبقات بتاع الدولة الشريطية دي بتبقى موجودة وتصيب الانسان بدقين حافظ على نفسنا وعلى اولادنا ما نتبعش الاجمن اللي هو مصاب بالديبانلس والديبانلس شريطية دي بعد كده جابا حاجة الديبانلس كايس هتلاقيها مدورة وإيه؟ ودي ده اللي هي إيه؟ ده يبدو تتغذى في أبعاء تكون موجودة في الأمعاء الغليظة في الأنب تقول الأمعاء الغليظة في الأنب وإيه؟ تثبت إيه بقى؟ ده ده من تثبت إيه في الأنب وأولا هتلاحظها إزاي؟ تلاحظ إيه في الأنب اللي مصاب بتاعي؟ أول حاجة أول حاجة إن تلاقي الأرنب بتاعك ملهوف أوه. على الأكل والشرب، ملهوف يأكل كميات رهيبة ونفس الوقت ما بيزيدش ويخس. ياكل يقول لك إيه إن أنت إنت إنت بتاكل كده ليه كتير كده؟ إنت ما إيه؟ بتغيرش عليه، إنت ربنا جنب بتروح تجيب لأولادك شربة جنب على طول. فقد إيه تبص تلاقي لو حاسس الأرنب بتاعك ملهوف طاقته الأكل زيادة وملوف على الأكل والشرب، تقف طيب إنه ما بيزيدش عليه ما ان هو مصاب بالديدان مصاب بالديدان لو لقيت الانا بتاعك خلف خلفة الانا عندك فيها ما عندهاش نمو ده في الام مصابه بالديدان لو لقيت الام او الانابه عندك مستريحه قاعده كده وهي مستريحه خالص وعمت فجاءه فجاه تنفز فجاه وتيوتو وتيو يعني كانت في نفسها في فتحه الشرج بتاعتها وتتفاجئ فجاه تعرف ان هي مصابه بالدوده الشريطيه لو لقيت الانب حرارته عاليه زياده رغم في حراره الانب ايه حراره الانب الطبيعيه 39.5 درجه مئويه انت هتحط ايه على الجلد او ديوه هتلاقي حرارته مرتفعه تعرف ان هو مصاب بالديدان الشريطيه وكمان على فتقولي ان القطيع بتاعي مصاب بالديدان علامه مهمه بتقولي ايه تمسك الانيق بتاعك تمسكه الاهو تمسكه الاهو وتبص لعندك ايه لفتحه الشرك تفتح فتحه الشرك بتاعك تمسك الانيق وتفتح فتحه الشرك عندك بتاعته فتحه الشرك إيه؟ وتفتحها جامد ان شفت الدنيا الشريطيه بتبان في فتحه ال... بتبان حتت منها فتحه الايه؟ في الشارع فتحه الشارع كده او الدلال الخريطيه بتبان حاجات كده ايه؟ يعني بيضاء بيضاء بيضة... للدنيا الشريطيه بيضاء في اخر في مؤخر فتحه الشارع وتلاقي فتحه الشارع بتاعته مش بيضاء كده ايه؟ هتلاقيها حمرا كده عامله زي ايه؟ آه محمجه وملتهنه ومحمجه وفي وملتهي لأم محمدة تعرف ان هو ايه؟ عنده ايه؟ مصاب بالدورة بالدجال، تعرف ان هو مصاب دي علامة أخرى تعرف ان هي ايه, ايه؟ عندك الانواع بتاعتك مصابة بأي بأي نوع من الأنواع اللي احنا قلناها دي، الدور الشرقية بتبان في فتحة الشجر بتبقى حتة غير كده باينة في نص ايه؟ في نص فتحة الشجر كده لما تبقى منها ظاهرة بتيجي تتحسر تفتح جامد تلاقي حتة انها خرجت بتبان وتلاقي ايه فتحه الشعر عنده ومؤلمه وملتهبه وحمرا كده فايه تعرف ان القطية عندك ايه في مصاب بالديدان لو لقيت الارنب بتاعك يعني اللي بيطير شعر كتير بيطير شعر كتير تعرف ان هو مصاب بالديدان بيسقط شعر كتير هو يبقى كده علامته ان هو يعني بياكل ويشرب كتير ويبقى ما فيش فيه. يقوم من هو عادي يقوم يتفزع ابوها يقوم يتفزع ابوها تلف الموضوع سوا مصاب بالخلفه بتاعت الام ما معاه. ما بتقبلش معايا يعني الصوره ما, ما عندهاش صوره كده هتلاقيها بتقبلش معايا هتلاقي الام ما عندهاش خصوبة تقل في الخصوبة بتاعتها تقل في الخصوبة بتاعتها ايه يبقى اللي يشتكي اللي من قلة اللي خصوبة في الخطيئة يبقى فيه مصابة إنما عنده بالديدان بالديدان يبقى احنا عرفنا كده إيه مصابة إزاي أفتدي الوقاية منها الوقاية منها الجميع اكلت عارفة خضراء لازم انا الضفه الرشاد نبدا تخن شويه خل تخفف خل بخاخة بخاخ خل وبخاخ خل و رش على الزبونه و مايه خل واحط ايه و رشها وايه و نشفها و اكل القش القش بتاع بتاع الولاده اللي بحطه في الولاده لازم يكون مغسول ومشروب بالخل ومتنضف و امن طيب ال <تصفيق> جميع الأدوات والمعدات أجيبها من برة لو هي في الخارج عندي لو أجيبها من برة أطهرها وأنظفها قبل ما أقفل المكان بتاعي بالسلك أي فتحات أحط بقى إيه؟ أحط فيها سلك وأقفلها حتى إيه؟ لا تدخل عارضة على طول البرية ولا الحشرات ولا القطط ولا الكلام ده كله أقفل المكان، أي شقة أي حاجة في مكان أسد في المكان بتاع المضيعة حتى أحمي خطير إن إصابته بالممرض الخطير اللي هو إيه؟ الديدان، لأن بت إيه؟ بتخفض وتحب من إيه؟ من تجيءة المضيعة عندك وممكن تخسرك كتير لان تقل خصوبة لان بيتعب ويكبر وما بياكل كتير بقى بياكلش كتير فقد ايه الواحد بيخسر في الموضوع ده هول. طيب العلاج بتاعه بقى علاج بس عندنا ايه؟ علاج بيطري وعلاج بشري وعندنا علاج للاعشاب الطبيعية، بس صل إيه على النبي صلى الله عليه وسلم وما تزعلش من الكلام اللي شاء مش هقوله كلها ابواب ايه؟ بسم الله ما شاء الله خفيفه على الراس والله يعني الله سبحانه وتعالى يرفع عنا وعن امه النبي صلى الله عليه وسلم عالجه ازاي؟ أول حاجة بجيب لو أنا عايز أصرف شوية بروح الأجزخانة وبترجع وأجيب إيه؟ باندازول باندازول ده هو من الاتنين في بندزول بودرة وفي بندزول محلول بندزول بودرة بندزول محلول لو جبت البندزول بودرة بندزول بودرة بتحط 1 جرام بحط واحد جرام على ايه؟ على لتل على مية وتدورها ودورها على كل لتل لو خمسة, حط خمسة جرام وتدورها وتحطهم في الجنب بتاع المية لو بقى 10 انت حاجة على حسب المعلومات بتاعك طيب اللي لو العلاج البشري بندكس بندكس ده هو يا جماعة ان هو احنا بناخد حبوب حلول عباره عن بحبش علبات علبات بتاع بتاعتنا بجيب بتاع عندنا بجيب هي جامد, جامد واقلبها مثلا في شويه ميه في كوبايه وودوها على الجدر بتاعي كل حبايه بتعمل بتعمل بتاعها 2 لتر ونص ميه كل حبايه على 2 ونص ونص ميه لمده يومين ثلاثه لمده يومين ثلاثه اه وتتكرر الجرعه دي كل 15 يوم طبعا انا ما عنديش دواء ما عنديش معاش فلوس مجال عشان الطريقه بتاعتنا اللي, ايه اللي احنا ايه بنتكلم عليها عليها وما تنسوش دعم القناه وكده وتشتركوا في القناة العشب بتاعي يعني هو عشب خطير جدا بسم الله ما شاء الله يعني انا لو عندي في المكان وحش فيه تعابين بحطه ان هو يطلب التعريم اللي هو الشيح يعني الشيح ده هو مطهر وموظف وطارد لدي في بطن الانب والتعريم في البطاعة يعني حاجه من الاثنين، تبص حاجه بسم الله ما شاء الله حاجه، يعني اثنين في واحد لما يكون عندي في المزرعه اجمل ما فيش تعليم عندي في في في المزرعه لان هم الناحيه الثانيه وتجيبهم، ثاني حاجه لما اغلي لما اغلي في الميه واحطه في بسم الله بتنضف ايه؟ بتنضف بطن الارنب من جميع البيدان من جميع انواع الايه؟ اللي في بطن الارنب. طيب الكميه ايه عشان هو الشعر ده خطير جدا. في مد من الماده الفعاله بتاذي الآن بتعمل ايه بترخي عضلات اليقطع كتر الشيح يا جدعان ما تكترش منهم كتر الشيح انا قلت الحمد لله يعني لما الله ما بلغت كتر وضع الشيح في الميه بترخي عضلات عنق يعني الرحم فيحصل للألم عندك لأن أنا عندك إجهاض يحصل لأن أنا عندك إيه؟ إجهاض بسبب أمعك للشيخ طب الكمية المضبوطة؟ الكمية المضبوطة إن أنت بتجيب 300 جرام 300 جرام شيخ وتغنيهم وتحط وتخليه عندك وتحط منه 3 سم 3 سم شيح لما تغليه وتصفيه تلبس رجع 3 سم وتحط كل لتر كل لتر ميه عليه 3 سم شيح 3 سم ما تزيدش ولا تقل ما تزيدش ولا تقل لمده يومين او ثلاثه لمده يومين او ثلاثه وكل 15 يوم ثقيله زي ما احنا قلنا يعني ما تكترش في الشيح عشان ده خاطر على الايه؟ على الادنى والعشان بتعمل ايه؟ بتعفي عضلات عمق الرحم فما بتقدرش تتحكم فيها فايه؟ بيحصل اجهاد للايه؟ للادنى. ده كان العشب الطبيعي اللي احنا كنا نعمل عليه فدايما يكون عندك بتوفر هو رخيص بسم الله ما شاء الله وهو له فرقتين زي ما احنا عارفين ان هو لو طول ما هو موجود معاك في المكان هتضمن ان مفيش تعليم تدخل ولما تغنيه وتديه 3 سم في كل لتر ميه بيغرق البطل اقل من الديدان اللي هي تنزل قال وبتوقف بتأذينا حال الدنيا كلها الى الله يعني من الله سبحانه وتعالى ان كنت يعني وفقت فمننا من الله سبحانه وتعالى وان كنت يعني اثرت معاكم فمني الشيطان فسامحوني فاااا تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتعملوا القناة لايك وشيء حتى ان ايه نبقى مع بعض ان احنا متفاعلين مع بعض وناخد خبراتنا مع بعض ونحس ان احنا موجودين معاكم وان داعي فامنه فامنه الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هدى تم اهديه. اللهم اجعلنا هدى تم اهديه. لا ضالين ولا مضلين، لا ضالين ولا مضلين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم اخرجنا في سبيله، مبلغين عنك وعن حبيبي ولكن دعونا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم كان معكم أحمد بن مجيد مزرعة الأستاذ بن يوسف حاجتك في بيتك